Iepa huaina, aspaldikoa, nun zinen egun hauetan, hamaika aldiz deitu zaitut, interneten ere eran zuten Bakanzetan ginen mendian, aitamek, etxe argi-arria zuten, handia, zahara eta... Adiegon, xor gindua. Xor Bai zera. Etxe xor gindurik ezta, lastura film showbera ikusten duzu. Et trufa oraindik ikaratua naiz. Han izan bazina konprenituko zenuke. Ze Se gertatu zen beraz? Lehen gauean? Gauerdialdean denak loginen Eta halako batean. Bo, boom, boom, boom! kolpea bezala murroan, Ordu berean anaia tipia neezai zen. Biramunean? Bera pistean eta itzalzen zen, hamak deskontu zuen, baina alferrik. Pistean eta itzalzen segitzen zuen? Bai! Eta gainera, chakelako telefonoa etzen gehiago pasatzen. Horregatik, ezin nizun erantzun. Batzutan badira xare arazoak. edo tokio retan etzelako xarerik. Zaude! Bigaren gauian, etseko argi guziak piztu ziren. Eta gainerat, argi, gorri-gorria ematen zuten. Aitak, banan-banan itzali zituen. Berriz ere, ez kenuen loegin. Etxe zaharra bali mazen, elektrika xarea ere zaharra izanen zuen. Zu, et zinenan, ez dakizu. Gero, goizean, bainu gelako mirailean? Nire horpegiaren ordez? Emazte zuri zuri bat ikusi nuen, mamu bat bezala, oiu egin nuen, eta memento hartan berean, miraila hautsi zen. Se hor zara etzenuela zu haurek hautsi, oiu egitean? Badakizu, soprano batzuek... Ze, soprano, niena izkantarien, xorgin keria ulxada hori guzia, denak bel durtuaginen, dardaran nintzen. Anaia, niga rezipaka. Eta burasoek ere ez zuten gehiago han egon nahi Ha zen ontzeko hortik laster Agol ze ustelaren usain nazkagarri bat atera zen. naiz eta leho guziak ireki usaina beti hor? baina ez zen kanpotik heldu? ergaiten dizute zaz astapenean leho guziak etxiak ziren kanpoko hotzarengatik gero ereki genituen baina. Ushaina beti horzen. Eta? Hor aski egan genuen, Puska bildu eta ospa egin genuen.